ما بدخل اي مجال سياده بستقبلني من عصبني من زمان في وكل الناس عم يلا بينا نتبلع يلا بينا نتبلع انا كبش انت كمبر انا كبش انت نبي سجارة أنت نب سيجارة فر أنا ال إم علب أنا بربن أنا ال أنا أسى تجيلي وحش المجرة صوتك وحش فتني بره ماتجيش على هطردك بره العب بعيد يلا يا ابن ما ماتجيش معايا عمك حملة أنت صغير حجم النملة هعملك فردة أخرك شمال أخرك كلامي خل العيال دماغي كبيرة أنا بنفض للي مش شاغلني مجالي واسع بس وسط الزحمة ببقى ما ماتقوليش رأيك لأنه فعلا مش شاغلني أنا لما بحضر وسط الساحة بتيجي أنت لي دماغي كبيرة أنا بنفض للي مش شاغلني مجالي واسع بس وسط الزحمة ببقى ما تقولش رأيك لأنه فعلا مش شاغلني أنا لما بحضر وسط الساحة بتيجي أنت تقبلني تيجي أنت, تيجي انت زيك زي ابني هعمل معاك الغلط إيه ده يا هو ايه ده؟ كلامك كله فاضي ملهوش اي اهتمام وسط الكبار انت مش باين انت بهتان تلعب معايا بالنار فاخرك الحرقان لما الكبير يحضر تقوم تضرب تعظيم سلام انا لما بدخل اي مجال سياده تستقبلني، ما نجمي نجم من زمان وكل الناس عارفني هتشب تشب ومهما تطلع برضو مش هتجبني الراب ده كرتون فانا عندي قصر وفيلا في ديزني دماغي كبيرة انا بنفض اللي مش شاغلني مجالي واسع بس وسط الزحمه بقى بجني ما تقولليش رايك لانه فعلا مش شاغلني انا لما بحضر وسط الساحه تيجي انت تطبللي دماغي كبيره انا بنفض اللي مش شاغلني مجالي واسع بس وسط الزحمه بقى بجني ما تقولليش رايك لانه فعلا مش شاغلني انا لما بحضر وسط الساحه تيجي انت تطبللي I'm